Олена показує спортивні нагороди Владислава. Каже, в підлітковому віці той активно займався кікбоксингом. В якийсь момент вирішив піти на службу. Повномасштабну війну застав на сході України у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На фронті з ним була собака, він її спас, ну, хтось виїхав, вона залишилася, була дуже худа, слабенька, вони її забрали, вимили, викормили, і вона його дуже любила, ходила за ним з хвостюка. Згадує, востаннє говорила з сином телефоном 24 квітня 2022 року. 27-го я вже почала дзвонити дитока, могла, щоб знати, ну, що трапилася, дозвонилася його у братимів. То вона мені сказала, не переживайте, нема зв'язку. Ну, доки вже було, що там чотири доби нема зв'язку. А 30 квітня, каже, з військової частини сповістили, що Владислав в числі безвісти зниклих. Після цього почала з рідними шукати в російських пабліках інформацію про сина. Ми вже в маї, вони почали виставляти і фото, і відео з ним, і ми також, і після того все. Все пропало, більше ніяких ні фотографій, нічого нема. Правда, в листопаді місяці хлопець звільнився і зв'язався зі мною і сказав, що він його бачив. Олена говорить, 2 травня їй зателефонувала російська журналістка, яка також повідомила, що син в полоні. Я сказала, можете дати слухавку, щоб я з ним поспілкувалася. Вона мені сказала, що не можу, я вже туди виїхала, от это передала і все. Я потім дзвонилася ще через пару днів, коли одійшла, щоб ніхто номер не брав. Про зміну статусу з військової частини сповістили 4 травня. Я знаю, що постійно вони могли за добу переїхати в три міста. Постійно переїжджали. Ну і е, Лиман, він потрапив до полону в Лимані. Якраз в то час, да, 21, 22, 23, там були тяжкі бої. Много. Хлопців, ще без висті, зникло дуже багато. То я дякую Богу, що він жи живий. Жінка каже, зверталася в різні інстанції. СБУ, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб, Червоний Хрест. Брала участь в мирних акціях на підтримку полонених. Держимося, живемо. От одного обміну до другого обміну. Чекаємо постійно, що От, може прийде чуди його поміняти. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.